Ni ska vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Teknik i akademi och den här veckan blir det ett gästavsnitt med mig Johan Leitet och så har jag också med mig Linda Mannilla. Stort välkommen till dig. Tack ska du ha Johan, jättekul att få vara med. Ja, jättekul att ha dig med. Och min, min vana trogen här nu så tänkte jag eh, så här att jag, jag låter ChatGPT generera ett, ett intro om, om dig. Eh, så får vi se hur väl du tycker <coughs> det här stämmer in på dig idag. Eh, och så här säger den då. Eh, Linda Manila är en passionerad samhällsentreprenör, stolt geek och tvåbarnsmamma som tar sikte på att revolutionera utbildning, inkludering och jämställdhet i det digitaliserade samhället. Samtidigt som hon utforskar hur tekniska framsteg formar våra liv och vår framtid. Kan du skriva under på det där? Oj, oh, Jesus. Ja, men det var väl att ta i lite grann känsligt. Men ja, men mm, det, det känns ju lite som mig i alla fall. Ja, ja det kan jag göra. Men vad kul. Mm. Vem, men berätta Linda, vem, berätta bara. Vem, vem är Linda? Eh, förutom det här då som vi fick, fick här, eller ja, inkluderat eh, de här bitarna då. Ja, men precis. Uh, ja, vem är jag? Uh, jag brukar, om jag ska titulera mig kort någonstans så brukar jag kalla mig själv för forskare och företagare i i gränslandet mellan teknik och människa och lärande. Och det är väl kanske där så liksom, om man ska bena, teckna in mig någonstans så landar jag i det, i det gränslandet. Jag äh, är datavetare i grunden så studerar datavetenskap. Jag äh, kom rätt snabbt in på utbildningsfrågor, inklusionsfrågor. Som tjej i en datavetenskaplig äh, studie, äh, studiemiljö så var det ganska lätt att komma in på det. Äh, inte enbart på grund av att jag var tjej och alla andra var killar. Utan mer det att man pratade ju ändå på, ja det här var ju slutet på 90-talet, så pratar man ändå om att ja men datavetenskap och man pratar inte digitalisering men datavetenskap kommer att förändra världen och det var mycket prat om det hur teknikutvecklingen påverkar vårt samhälle och jag upplevde det som ytterst problematiskt för jag hade själv inte heller under studietiden i gymnasiet alltså läst överhuvudtaget något kring data utan det var ett intresse jag hade byggt upp själv via en mm. Commodore 64 som jag fick som yngre. Och jag tycker det var jätteproblematiskt. Att varför får man inte lära sig det här? Grunderna för datavetenskap i skolan på samma sätt som man får lära sig många andra ämnen. Så då kom jag in på utbildningsspåret och där har jag landat. Och forskar i datavetenskapens didaktik, har också disputerat inom det, jobbar vid Linköpings universitet. Jobbar nu med frågor kring programmering och AI-läskunnighet i första hand då i grundskolan. I dagens läge och sen är jag företagare och jobbar egentligen med samma frågor då också, men utan att ha en forskarhatt på mig. <laughs> ja, just det. Så det är väl ungefär jag i ett gränskap. Ah, Ja, och jag, jag, jag sa det till dig här tidigare. Jag känner ju så himla väl igen mig i, i hela den här bakgrunden. Vi då, får ju säga, brukar väl kallas generation 64, och inte, inte av att vi, vi är födda 64, utan snarare att vi, vi är uppvuxna med. Kommer då 64, som kom där slutet 80-tal, början 90-tal, och som, som har format väldigt, väldigt många och format stora delar av. Av IT i Sverige i alla fall också, eh, kopplat till det. Eh, du sa en sak, ett ord här som jag, jag har sprungit på i fler, fler sammanhang. Du, du sa eh, eh, AI-läskunnighet. Va, vad mm. är AI-läskunnighet? Um, oj, var ska jag börja då? <laughs> um, jo, men om jag tar det från det här perspektivet. Jag är intresserad av utbildningsfrågor. Och om vi tänker då på vi går tillbaka till digitalisering. så Då kommer man ju se på digitalisering som att vi använder prylarna, vi, vi använder det digitala. Men å andra sidan behöver vi också ha en förståelse för det digitala för att kunna fatta medvetna beslut och vara en aktiv så att säga, aktör i det digitala. Så det kräver ju en viss förståelse bakom också för att inte gå på alla bananskal och så vidare. Och det är ju det som har kommit in i läroplanerna via något som kallas digital kompetens på något vis, att man inte bara har användningen utan också förståelse. Eh, och då man kopplar man an det istället den här samma eh, tudelningen i att använda och att förstå till AI-biten. Så då landar liksom AI-läskunnigheten mer i den förståelse vi behöver ha eh, i ett samhälle som då präglas allt mer av AI. För att bli medvetna konsumenter och aktiva aktörer, och igen för att undvika de största bananskalan om det nu går. Mm. Ja, men då, då, då är jag helt, helt med och det, det här måste ju blivit, för det här höll du på med eh, före chatt GPT också och, och, och de här frågorna, men det här måste jag ha blivit en jättelyft kring de här frågorna nu. Jo men absolut, man lyfter ju ut, eller det blir ju mer än att man pratar AI som AI, man benämner det och pratar AI istället för att på något vis bygga in det i det digitala. Mm. Där kan man ju ha en filosofisk diskussion. Ska, är digital kompetens ett paraply för, för AI också eller behöver vi ha ett två begrepp? Men det brukar ju ofta vara så att man, när det kommer något nytt så är det lättare att hantera det om vi har ett begrepp att förhålla oss till. Det är lite samma med digital kompetens idag också. Det är kanske något som vi vuxna och vi i Commodore 64-generationen mm. behöver för att kunna förhålla oss till. att Jo men det är den kompetensen som inte enbart har med det fysiska att göra utan det är något som vi behöver relatera till i det digitala. Medan för ett barn om vi går och frågar att ja, men, vilken typ av digital kompetens har du tränat på idag? Så det, det kanske inte <laughs> makes sense <av> <laughs> det är bara kompetens. Liksom allt, allt är ju mer eller mindre sammanfletat. Ja. Hur är, är, vad tycker du är vi, är vi bra på att bemöta det här? Eh? Om, om vi tittar i läroplaner och sådär, eller för det kom in ganska sent de här, alltså dels programmering som ämne och, och, och frågor rörande det digitala, har vi kommit in ganska sent i läroplanen eller? Ja det beror väl kanske på hur man, hur man ser på det. Det blev ju en drive kring speciellt programmering där kring 2013 när en organisation som heter Code.org grundades i USA. Uh, i samma webb, de startade så här Hour of Code och de, alla skulle lära sig programmera en timme i alla fall för att få en bild av det. Så då var det en väldigt stor drive kring det och det skrev strategidokument både då inom näringsliv och på statlig nivå och både internationellt och nationellt. Uh, och sen, jag bor i Finland och vi fick, vi fick in det i läroplanen 2014, trädde i kraft 2016 och i Sverige var det då 2017 och så trädde det i kraft 2018. Så med det Perspektivet sett så ja, då kan man ju tycka att det var sent i och med att uppropen kom sedan 2013. och Det kom ju inte in som ett eget ämne utan det har ju in, både då, i båda länderna har skrivit skrivits in termer av digital kompetens. Som ju är ett, man tänker sig att ja, men det är ett så här tvärvetenskapligt övergripande område som kan landa i alla ämnen vi kan Inom SO-ämnena behöver funda, fundera kanske på etiska frågeställningar medan vi NO-ämnena behöver lära oss använda simuleringar och så vidare. Och samtidigt då också programmering i matte, teknik i Sverige mm. och så att det också kan landa i andra ämnen. Så det finns ju där. Det, det finns absolut i läroplanen. Sen kan man ju kanske fundera mer på det att hur, vilka möjligheter har lärarna fått för att då faktiskt kunna ta in det här på ett så bra sätt som möjligt. Och där har vi ju i studier sett att det finns, och det är ju inte enbart i Finland, inte enbart i Sverige heller, men att brist på, på kompetensutveckling, brist på tid helt enkelt, att faktiskt ta till sig det nya och att sen också kunna lära ut det eller undervisa det till, till eleverna på ett så bra sätt som möjligt, så det, det, det, gör, det görs ju inte bara av att det står i en läroplan, mm. så det, det är kanske stora utmaningen där. Ja, ja. Utbildar ju också programmerare men på, på universiteten då. Jag, jag tänker vad, vad tror du om, alltså programmering har ändå varit ett, ett, ett, ett, ett ämne, ett, det har varit väldigt viktigt att lära sig programmera under ganska många år nu men vad tror du om framtiden nu, nu när vi ser liksom de här stora språkmodellerna som kommer. Och, och även om de inte är specialiserade på programmering så visar det sig att de är ganska duktiga på det. Kommer vi att behöva omvärdera liksom vad vi menar med programmering och, och kanske lyfta in de här bitarna som du är inne mer på etiska frågeställningar och så där, mer framöver? Eller kommer vi fortfarande att behöva liksom den här riktiga spetskompetensen på. Eller att alla ska, ska kunna programmera i ett eller annat på ett eller annat sätt, vad tror du det? Ja, det är ju en jättebra fråga och det är en fråga jag funderar ganska mycket på. Speciellt med tanke på att, ja, programmering ligger ju nu i grundskolans läroplan. Men den programmering man hinner göra under de nio åren, den är ju på väldigt, väldigt grundläggande nivå. Och då när ChatGPT, alltså den som baserar sig på GPT 3.5, när den kom så testade jag bara, ja men det här är en vanlig programmeringsuppgift som jag vet att många lärare gör på årskurs nio, javascriptövning. Så var det bara, ja, men skriv kod som gör det här. Och den klarar ju det hur bra som helst och kommentarer och dokumentation och hela att köra. Um, och så då, då blev det ju, jag sa till dig här innan också att det kanske är bra att alla filmer, alla presentationer man har hållit kanske inte finns kvar att se på Youtube längre. Man kanske får äta upp några ord. Uh, så, så där är ju kanske just det här med att vara där. Vad är viktigt att kunna kring den kring den digitala världen framöver som allmän bildning. Sen är det ju en annan sak för de som ska utveckla systemen och faktiskt gå in som behöver den spetskompetensen. Um, det är ju en annan sak. Men jag tror att man behöver skilja på dem ganska mycket. Och det tror jag ju man har gjort hittills också. Um, men man kanske har sett på programmering som i grundskolan till exempel som en, ja, men en kompetens som bara ska in för, mm. för att vi ska förstå programmering för att förstå grunderna för det digitala, där kan jag ju fortfarande tänka mig att den förståelsen, den försvinner ju ingenstans eller behovet av den förståelsen att man fortsättningsvis förstår att det är en människa som i största delen i alla fall hittills har skapat våra system och det kan ligga agendor bakom och, och helt enkelt att om vi, om vi är missnöjda med ett system och hur det fungerar så har vi då ett transparent system så kan vi kolla in i koden och säga att ja, men där, där ligger ett fel och att man får den här Förståelsen för att det, programmen är ju ändå byggstenarna för det digitala mm. samhället. Mm. Sen hur långt man drar det, det, är ju en annan fråga. Och där, där tänker jag att det kan vara svårt att, att motivera att alla grundskolalärare till exempel ska kunna programmera för att mm. undervisa det vidare. Mm. Hur, du sa att du bor i Finland. Hur, debatten i Sverige just nu har ju handlat ganska mycket om... Eh, Bromsa digitaliseringen i skolan, gå tillbaka till det mer traditionella eh, och så där. Hur, hur, nu har det ju förvisso precis varit val i Finland då, men, men hur, hur ser det, debatten ut eh, hos er? Ja, vi har ju haft den debatten genom åren, precis så som den har flammat upp och, och lagt sig i Sverige också. Så det är ju, vi ser ju lite samma här också. Um, utbildningen är vad så här traditionellt har utbildningsfrågor inte varit lika politiskt laddade i Finland som de kanske är i Sverige, att man, man försöker inte kanske, skaffa poäng på det, att man, man gör om för, eller gör stora drastiska drag inom utbildningen. Uh, för tillfället upplever jag inte att vi överhuvudtaget har motsvarande debatt, debatt mm. uh, här i landet. Uh, men som sagt, vi har, helt, vi har just haft val, så att jag, jag kanske låter <laughs> den förbli obesvarad. Um, mm. vi, har, vi har däremot, så, det har funnits ganska mycket satsningar kring att för en av, en av Kritiken mot läroplanen som kom då när digital kompetens krävs in, oberoende av vilket land vi ser på så är att ja, men, den är ju väldigt flytande, den är väldigt, skrivningarna är väldigt så här, öppna, man kan göra väldigt lite eller man kan göra väldigt mycket och så med samma skrivning kan man uppfylla, eller på sam, man kan uppfylla samma skrivning på många olika sätt, mm. så då har både lärare och skolledare liksom, Väldigt många har efterlyst mer ledning kring det att vad innebär det egentligen hur ska vi tänka kring progression och så vidare att vad ska vi göra i årskurset. Vi kan inte hålla på med samma sak genomgående utan det måste ju finnas en progression. och Där upplever jag att där har, där har utbildningsministeriet, eller undervisnings och kulturministeriet, hos oss, de har, liksom, de har satsat en hel del på att faktiskt göra den typ av kunskapsbeskrivningar så att det blir tydligare vad som krävs. Mm. Och förvänta. Så där faktiskt ligger AI med också från ett och ett halvt år tillbaks. Så det är ju trevligt. Oj, ja. Om vi, om vi kommer in på det här med AI då. Det, det, vi har inte undgått att vi har nog haft det som tema i varenda avsnitt i den här podden hittills. Och, och det kommer nog fortsätta att vara så även framtid framöver och jag läste någon, någon bloggpost som jag tror du författade eller var, var med i på, på något sätt och, och du var lite du uttryckte nästan en liten oro att, att vi lätt fastnar i lite domedags rent allmänt kopplat till, till AI och, och den fällan kan man ju säga att vi har gått i podden för de som har lyssnat och så har vi haft den här mörka perioden och jag försöker nu ska vi försöka lyfta liksom eh, här och titta på de positiva bitarna men kan du utveckla lite där vad, vad är risk? Där ser du, eller hur ser du på den här utvecklingen rent allmänt? Um, ja, jag tänker ju lite så här som jag har lyssnat på alla era avsnitt eller de senaste, i alla fall. Jag vet mm. och, och det är ju det som är på något vis. Lite, lite, det är en väldigt konstig känsla av att vara upprymd och nyfiken och lite så här på på testa saker samtidigt som man har något som lite knacka på. Det bara det är lite skrämmande också samtidigt. Mm. Och, och det, de två tankarna tänker jag att man får vänja sig vid att ha i, ha i huvudet framöver. Och då tror jag att det är viktigt att man har bägge två. Att man inte går in i just den här tanken att Nej, men det är kört. Jag kan lika mm. bra lägga mig in i det. är sällan en bra strategi för något. <laughs> Nej, och det som jag kanske, jag vet inte vad du har läst, men det var i alla fall i en tråd på Facebook. som det Eller kanske du var ett blogginlägg, jag kommer inte riktigt ihåg. Men just det här med att, speciellt om man tänker ordet folkbildande perspektiv, för jag tror ju att det är en av de, eller just det här med, med AI läskunnigheter och hela den biten, att nu kom ChatGPT och plötsligt pratar alla AI, det har ju fått alla att liksom på något vis bli medvetna om att ja, men det finns något sånt här och så det kan faktiskt ha en konkret inverkan på uh, mitt liv, inte enbart på andras liv utan på mitt liv också, på det sätt jag lever mitt liv. Och då blir ju det här att ha en förståelse för vad det innebär, det blir ju allt mer viktigt att kunna förstå grunderna för vad AI är, varför man inte kan lita på allt och så vidare. Och, och då tror jag att det blir väldigt svårt att, att öppna upp en sån folkbildande diskussion, att föra en sån folkbildande diskussion och väcka människors intresse för AI om vi... Uh, enbart öppnar upp diskussionen ur ett domedagsperspektiv. Uh, så det tycker jag är problematiskt. Sen finns det ju domedagsperspektiven, det finns det ju absolut. Um, men jag tänker, man, man vinner ju ofta mer på att ha en balanserad diskussion. För det finns mm. ju ingenting som är enbart negativt. Mm. Om, om vi då tittar på vad ser du för, för, för, för skolan här för fördelar med de här verktygen både i, i ett väldigt kort perspektiv men kanske ännu mer intressant i ett litet längre perspektiv. Hur, hur ser du på, på de bitarna? Ja mm. om vi nu pratar verktygen. Jag vet inte om du såg, det kom en ny TED-talk med Salman Khan mm, <laughs> från absolut. Khan Academy. Yep. Uh, och den var, ju, den var ju väldigt så här men det är ju kanske lite det, det man har tänkt sig också. Då när ChatGPT kom, så då, jag, då kallade jag den ganska snabbt. Liksom. Ja men det här kunde ju bli en lärkompis på steroider. Jag tror han använde också samma son steroid. <laughs> yeah. så det var så här, ja, lite yeah. rätt det jag tänkte yeah. i alla fall. Um, och det, var ju väldigt, uh, det är på något vis, det, blir ju, det ser ju ut att vara en så naturlig del. Och man förstår ju att ja, men det här ger ju massiva möjligheter till så många att man kan gå in i en uppgift, ställa frågor kring uppgiften utan att få ett direkt svar, utan att man istället får en fråga tillbaka som tvingar en att fundera på att ja, men, hmm, okay, jag måste tänka så här för att kunna lösa uppgiften och så vidare. Så jag tror att det finns väldigt mycket just kring det här att ha en personlig lärkompis som alltid är tillgänglig. Där tror jag just på den här kompensatoriska utjämnande möjligheten i Kanske på ett långt och ett, eller på, kanske på ett kort och, och långt perspektiv. Mm. Mm. Um, sen tror jag också att det, eller det har vi ju sett i all diskussion kring fusk och så vidare att det tvingar oss att utmana. Eller det utmanar ju vår syn på vad kunskap är, vad lärande är, hur vi kan visa att vi kan någonting, hur ska vi tänka kring examination? Uh, så där tror jag också att det kanske på ett positivt sätt. Um, um, tar tag i oss och skakar om oss lite och säger ja, men det här har ju egentligen inte funkat hittills heller. Man har ju Nej. alltid kunnat fuska, men nu blir det så tydligt att oj nu kan alla göra det. Då blir vi tvungna att tänka om lite grann. Mm. Mm. Ja, men jag, ja, och jag såg också eh, den här Khan Academy eh, TED-talket eh, där och jag, vi kommer ju givetvis att länka det här också så har man inte tittat på det och är aktiv i skolan så tycker jag absolut att man ska, ska dyka in och, och kika på det. Eh, jätteintressant att se just. Eh, um, och, men här landar vi också i det här att det gäller ju att det är återigen det amerikanska modeller som ligger till grund för det här. Vi skickar datan. vi har hela den här GDPR-debatten och svårigheten att kanske faktiskt praktiskt använda det här i grundskolan. Jag tror som lärare får man nog vara lite rebellisk och kanske... Eh, Liksom, men vis, visa de här verktygen för, för sina elever utan att, att behöva tvinga in eleverna i, i, i verktygen på något sätt. Så här, här är ju ett jättejobb också framöver att, att se till att få ut de här verktygen för, för den svenska och finska eh, marknaden på något sätt så att vi inte fastnar i de amerikanska verktygen. Och hur det, det där ska gå till, det, det är ju risk att det blir jättesvårt. Eh, men jag vet inte om du har hört någonting från. Eh, jag tänker så här, läromedelsföretag och så där, om det är någon som är, är på bollen där. Nej, det har jag, den diskussionen har jag inte har jag inte direkt insyn i och koll på så det vet jag faktiskt inte. Nej, nej. Men, men, men det är ju klart att just GDPR är ju en jättestor fråga, frågeställning idag. Det är det ju absolut och, och där får vi ju hoppas att de nordiska eller svenska, finska språkmodellerna kommer i kapp så att man kan erbjuda egna. För det blir ju en fråga om omakt makt det är också att vems språkmodeller styr de, de tjänsterna vi sedan använder. Mm. Um, hur var det att vara kvinna inom datavetenskapen på 90-talet? Eller din uppväxt egentligen? <laughs> uh, jo, men som upp, när jag växte upp så hade jag nog inte koll på att jag inte borde tycka om teknik. Alltså det kom ju som... Jag växte upp på en liten, liten ort i i det som kallas Österbotten, på andra sidan Västerbotten i Sverige. Mm. Um, och man pratar ju filterbubblor idag och ja, men vi, vi, följer, vi, vi, vet, vi följer det som står in, som finns inom vår egen bubbla. Och vi hade ju våra bubblor på den tiden också, läste lokaltidningar och såg några tv-kanaler. I den bubblan så hade ingen berättat för mig att jag inte skulle gilla teknik som tjej. Uh, så när jag kom till, till universitetet så kom det ju faktiskt som en Helt ärligt som en överraskning att det var två tjejer och resten var killar. Mm. För jag hade ingen koll, det var inte så man diskuterade. Mina kompisar, vi spelade, det var inte bara jag som spelade Commodore 64, det var många andra av mina tjejkompisar som gjorde det. Um, men jag upplevde det aldrig som, som problematiskt i sig att vara kvinna. Det, det gjorde jag inte, jag har aldrig upplevt att jag skulle vara åsidosatt um, eller på något vis um, felaktigt behandlad på grund av att jag är kvinna i data, databranschen eller datavetenskapsbranschen så att säga. Så jag har nog aldrig haft något, något problem med det egentligen. Men, men om man då tittar snarare, om man vänder på lite och tittar, vad har det inneburit för, för digitaliseringen att det såg så ut på 90-talet, att det var främst mm. sådana som, då var det jag som satt på andra sidan, där som liksom den stereotypiska programmeringsstudenten, liksom 97 och så. Jo men det är ju det, att det, är, det finns ju massa studier kring vem som vem varför tjejer väljer bort ett visst ämne eller teknikämnen och så vidare och där är ju bristen på förebilder, det är ju en väldigt väldigt stor, stor orsak vad man kommer fram till i studie efter studie, mm. så att om man det finns där uttrycket if you can't see it you can't be it, så man aldrig ser någon som man kan identifiera sig med som håller på med något så då minskar också chansen att man själv ser sig i den rollen, så det är ju en, det har, så bristen på förebilder, förstås. Det, det, mm. och den, driv, den har vi ju fortsättningsvis, kanske också inom de datavetenskapliga utbildningsområdena. Det är ju fortsättningsvis väldigt manligt. Mm. Det, det jag fiskar lite efter är jag tänker att liksom, om, om man tittar på, på stereotypen som, som utbildade sig då så är det ju ändå de personerna som vi på något sätt har, har byggt vår digitala infrastruktur mm. i, i mångt och mycket och den har ju egentligen grunden inom någon form av monokultur så här om man jämför. Mm. Men nu tittar jag eftersom jag är programansvarig för, för en ny utbildning idag så kan jag titta och då ligger vi. I, in på utbildningen nästan ibland fem, faktiskt exakt 50-50 eh, och framförallt så är det inte bara en, en, en fråga om, om, om genus i det fallet utan vi ser ju också i, idag att vi har studenter som inte kommer kanske direkt från gymnasiet utan man har en helt annan bakgrund man har jobbat inom olika branscher och det är ju en sån fantastisk kraft när, de, när, man, när man får verktyget superverktyget programmering och har liksom en, en, en tidigare bakgrund i ett annat och sen så kan man helt plötsligt börja liksom se att oj om jag tar programmeringen och applicerar det på min detta roll som sjuksköterska eller mm. veterinär eller vad det kan tänkas vara så, så helt plötsligt så får vi in programmeringen i, i, i alla branscher. Men det har ju tagit, alltså, nu pratar vi ju 25 år i alla fall, 30 år kanske eh, så för att komma dit. Och då blir jag lite... Lite skrämd här för, för, för några veckor sedan när då Anders som också är med i podden här, han eh, undersökte lite hur det såg ut i eh, en av de större eh, globala grupperna för, för just ChatGPT gpt eh, och jag, jag bad om lite dagsaktuella siffror det är faktiskt fortfarande som så att 6% utav de som är med i den här gruppen då som är 850 000 nu, 6% är kvinnor eh, i den där gruppen och det känns ju... Jättetrist. Varför blir det så här hela tiden, tror du? Ja, det, det är ju en jättebra, jättebra fråga. Det kan bero på så många saker. Och det är ju det är jättesynd. Jag tycker det låter jättebra när du beskriver just den här mångfalden. För det är ju mångfald vi vill ha, precis som du säger. Det är ju inte genus det är ju, liksom, vi behöver, ju, ju fler vi är som kan se på ett problem ur olika perspektiv. Och, mm. Framförallt skapa lösningar som beaktar flera perspektiv och som kan möta andras, många andra behov och inte enbart egna, desto bättre lösningar får vi ju. Um, men det, det är ju något som alltså man har ju studerat där väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många, många år. Jag kommer ihåg när jag skulle börja doktorera så då hade jag den tanken att ja, men jag vill, jag vill liksom studera varför kvinnor inte gillar lite, eller varför kvinnor helt enkelt inte söker sig till en till en mer tekniskt inriktad um, IT-utbildning, IT för det finns ju också sådana som inte var, eller fanns på den tiden sådana som inte var tekniskt inriktade, men ändå IT, och där var det ju 50-50, um, men då kommer jag ihåg att då sa min handledare att ja, men du vet ju att folk har tittat på det väldigt länge, och man har mm. ännu inte kommit på mm. något svar, <laughs> men jag fick in det som en del i alla fall i, i, i avhandlingen, men, mm, det, lock, att, ja, vi borde väl bli bättre på att locka med locka med fler helt enkelt, Bjuda ja. in fler ja, det. och öppna upp diskussion för... Jag spelar Call of Duty själv och där finns ju också liksom Ladies of Call of Duty på, på Facebook. Varför? Jag är också med i Call of Duty men jag är också med i Ladies of Call of Duty så kanske ja. man behöver ha en Ladies of Chat GPT. Och, och det är det, ju lite tråkigt ja, varför, också för då ja, blandas ja. ju inte perspektiven. Precis, jag, jag, jag, stå, jag, jag, jag letar här i min... Jag, jag... Tänk det. För jag läste precis ut här att uppfinna världen med Katrin Marshall. Jag vet inte om du har läst den. Det, det, det handlar Nä? lite om just så här: varför blev det som, som, som det blev i teknikhistorien, och hon tar exempel bland annat och så grundar hon det lite på det här med varför det du. Nej, du är tillbaka jag är tillbaka. Nu är det ja, du tillbaka. Ja. ja precis det blev någonting. Jo eh, varför resväskor fick jul eh, så sent. För det dröjde faktiskt väldigt. Nu kommer jag inte ihåg exakt åtalet när, när, när det här väl kom. Men det, men det här var ju en uppföljning som, som hade funnits ganska länge. Men, men, men, men och, och på ett sätt som vi har sett genom teknikhistorien. Även liksom när det kommer till elbilar som, som, som vi hade tidigt. Men det, det var någonting manligt med de här liksom, skitiga motorerna. Och det skulle vara lite farligt och det skulle inte vara för, för enkelt. Och samma sak då med med resväskorna då, man, man ser att nej men det man ska minsann kunna bära sin resväska inte ska man behöva liksom gå med den där med hjul och sådär och så har det där återkommit, återkommit, återkommit, jag tycker det är, det är så synd och, och, och framförallt när det kommer till när vi tittar nu på AI för det är ju inte heller speciellt, alltså det är ju verkligen någonting som de här verktygen är ju så enkla idag så att det är ju också något som verkligen borde attrahera precis alla gammal som ung och, och frågan är bara om, om det blir, jag har väl kommit på mig själv ibland att man, när man blir väldigt entusiastisk för något så, så, så är det nästan så att mottagaren på andra sidan går i lite försvarställning. Jag har nästan svårast att få, få igenom och, och använda de här verktygen hemma då, jag är mycket lättare på andra ställen. Jag vet inte om det är för att, ja, nu tjatar han om det där igen, liksom, nej jag orkar inte titta på det. Jag vet inte vad jag ville med det resonemanget, men eh, om, om jag ska ge ett tips i alla fall så kan jag rekommendera att uppfinna världen. Eh, så den kommer också att länkas här nere idag. Men... Ehm. Vad, vad, vad kan, vi, kan vi göra någonting konkret? Liksom? Du pratar om förebilder. Det är också så här klassiskt. Jag har sett också studier på att det, det finns också en fara med förebilder, i, speciellt om det är få förebilder. Mm. Eh, för för då, då, då kan risken bli att, att, att, kan man inte identifiera sig med den här påstådda förebilden, så, så, så blir, får du motsatt effekt. Så det handlar ju om att liksom mm. inkludera på väldigt bred fönster. Eh, jo, men, men det som vi kanske har sett allus till. När vi har studerat programmering till exempel så många tjejer upplever att det som man gör i skolan, eller många, alltså de som vi har studerat, många mm. av dem uh, i, i mellanstadiet till exempel så upplever att jo men vi programmerar ju men det är ju, jag lär mig ju ingenting. Eller det att jo men jag programmerar men det är ju tråkigt. Jo men jo vi programmerar men det ger mig ingenting. Mm. Uh, och, och det är kanske också, eller det visar ju också tidigare studier just det här med att man behöver känna att det ger en någonting för att få den där positiva upplevelsen som sen i sin tur kan, öka intresset eller bibehålla intresset eller i alla fall på något vis inte göra att man direkt bara säger nej det här är inte för mig. Så jag tror ju det att positiva förebilder och att möjliggöra positiva upplevelser där man själv känner att ja, men, det här var något för mig, jag fick någonting av det här. Precis som du beskrev kring som eller som plötsligt har ett väldigt kraftfullt verktyg i programmering för att göra något som tidigare kanske har varit omöjligt eller som man har varit tvungen att gå alltid via någon annan för att få någonting gjort och så blir det ändå inte så som man själv hade tänkt sig. Um, så det att man, man har de här, man känner att det blir en, ja, med barn brukar vi prata om superkraft, att, ja, men vad är din, hur kan du använda det här som din egen superkraft, i vilka sammanhang kan du ta, ta in då, säg AI eller programmering eller vad den kan vara. Um, så jag tror mycket på det här att visa, visa, visa via positiva positiva exempel och, och, och positiva upplevelser. Sen en annan sak, hur man når ut med dem. Mm. Men, men det, är, det är centralt, tror jag. Mm. Ja just det och inte bara, för, för jag kan nog, om jag tittar tillbaka på min resa så kan ju mycket ha handlat om också att jag, jag tyckte det var kul med programmering bara för programmerandets skull. Mm. Liksom äh, så här, inte, inte nödvändigtvis att jag såg ett, å titta jag kunde göra det här eller jag kunde förändra det här utan väldigt mycket bara ja det var intressant med algoritmen i sig eller liksom sådär och där kanske också är viktigt, eller är det väl viktigt att, att visa på, på slutprodukten. Ja, men precis. Också. Det här tvärvetenskapliga att säga att ja, men det här kan användas på det sättet i så många olika ämnen och områden för att göra nytta. Mm. Nu kanske jag ställer dig på podkanten här, men jag, jag tänker så här. Om du skulle få, eh, du ska ta fram en ny utbildning på eh, Linköpings universitet eh, till exempel här nu inom jag ska, inte, jag ska inte lägga orden i munnen här så jag vill egentligen inte säga programmering. Men, men, men mm. en eh, utvecklare, ska vi säga så, en modern utvecklare eh, som, som ska liksom framöver. Va, va, vad skulle du vilja väga in i den typen av utbildning i så fall? Oj, um, en hel utbildning. Inte bara någon kurs. Utan en hel Nej, Jag tänker en, liksom en utbildning. Mm. Nu, nu, Efter tre år så kommer de här studenterna gå ut och så ska de liksom vara förberedda för att för utveckla rollen så som den ser ut om då. Ja, fem år blir det väl om man, om man börjar påbörja det här mm. nu då det mm. Ja, mm. jag börjar från det icke-tekniska så jag tror att det gick. Är... Etik och samhällspåverkan. Något i den tiden, jag vet inte vad den skulle heta, men en mm. ganska stor dos av det tror jag vi kommer att behöva mm. framöver. Um, och, och den skulle jättegärna få vara tvärvetenskaplig. För jag tänker mig att en, uh, då får man in de verkliga frågeställningarna, då kan man säga, jag har tänkt att jag ska bygga ett sånt här system och så kommer sjukvården emot och säga, ja men har du tänkt på det och det och det? Så det skulle jag vilja ha, en rejäl dos. Ett etik, där åtminstone en del är tvärvetenskaplig. Man pratar ju mycket om hur viktigt det är med de här, om AI kommer och klarar av alla, alla våra liksom, rutinuppgifter, så vad blir det viktiga? Så det jag kommer jag ihåg att jag upplevde själv i alla fall, nu är det ju väldigt länge sedan jag studerade. men just att lära sig bra samarbetsformer, liksom hela den biten att hur kan vi samarbeta, hur kan vi Lära oss hålla ut och inte ge upp och hitta nya problem, både hitta nya problem men också sen tillsammans kunna lösa dem. Problemlösningskurs kanske. Mm. Sen tror jag att programmering kommer att behövas även framöver. Tror jag mm. Och många andra traditionellt tekniska kurser också. Men jag tänker att kanske de här mänskliga, mänskliga egenskaperna, och mm. de kurserna som har med det mänskliga att göra och mellanmänskliga också. För, ett, för några år sedan så läste jag en artikel där man pratade just om det, att allt fler... Um, speciellt i USA var det ju väldigt trendigt ett tag, att från alla utbildningar så gick man en grundkurs i programmering. Uh, och då var ju inte tanken att man själv skulle bli programmerare, utan då pratade man om att man skulle bli conversational, conversational programmer. Mm. Alltså en programmerare som helt enkelt kan, eller en person som kan prata med programmeraren på ett så bra sätt som möjligt. Att man, man tänkte då att om man har den här ena kursen med programmering så kan man bli en bättre conversational programmer. Att man kan bidra och diskutera på samma nivå. Och, och den samma, samma färdigheten behövs ju då också på så att säga på, te, på tekniksidan. Att hur kan vi då ta i beaktande de beställarens? beställarens behov och önskemål. Mm. Ja, men spännande, vi är ju helt med dig här så att du bekräftar bara det, de tankar jag har också och jag, jag tänker också eh, eh, hela den här juridikbit och så där mm. tror jag också eh, kommer att bli viktigare och viktigare och kravställningar det är du är lite inne på här mm. också tror jag också kommer att vara just det här att arbeta mot någon beställare på något sätt att man, att man eh, tar in krav på det sättet. Eh, så vi får väl se, nu, nu, nu har jag ju uppslag här till att, till att jobba om en, en ny utbildning då, så det tackar jag för, vi får väl se. Eh, vad, eh, jag tänker så här, vad, du sa ju, jag tycker det är lite spännande med det här att du, du har både det entreprenöriella och eh, liksom den traditionella forskarrollen så där. hur kombinerar du de här bitarna? Ja, med det är det ju lätt att säga att jag är 49% forskare och så jobbar jag som med, med annat, men det är ju på något vis tycker jag att de rollerna går väldigt väl ihop med varandra också, ofta så kan den ena, den ena rollen matar på den andra och ger upp uppslag för den andra rollen, nu senast förra veckan så var jag i början på veckan så var jag som föreläsare och, och, och höll lite processsamtal kring AI-läskunnighet och AI-utbildningen. Då hade jag liksom företagshatten på mig. Men det är väldigt svårt att säga att ja, men nu hade jag inte forskarhatten på. För därifrån den diskussionen kom det ju väldigt mycket sånt som jag nu känner att det vill jag få in i en, i en forskningsansökan. Mm. Um, bland annat begreppet teknologibildning. som jag, vi, vi funderar på att ja, men om, vi, om vi skulle vilja skapa ett nytt folkbildande ämne. Något som vi kunde säga att, ja att det här är ett ämne som många skulle kunna läsa. Digital kompetens har ju den, liksom, det används ju som det här tvärvetenskapliga, men på något vis så vi hade en lång diskussion i då den här process, processen som jag ledde kring det att hur mycket mer kan vi lägga på lärarna i skolan till exempel? För nu har ju digital kompetens ju landat på alla. Alla ska klara av att undervisa det. Nu kommer AI, ja, då kommer AI läskunnighet på alla. Och då är frågan att hur långt kan vi sträcka det istället för att säga att nu behöver vi ett eget ämne för att fånga upp allt det här nya som händer. Frågan är också att hur, hur länge kan vi gå i att ha ett samhälle som är väldigt digitalt, som bygger väldigt mycket på att vi har AI i vår ficka och vi liksom har allt mer av våra vardagliga allt det vi gör påverkas på ett sätt eller annat, eller medieras av det digitala. Hur länge kan vi ha det utan att säga att det här är värt sitt eget ämne? Det är ju en politisk diskussion förstås. Men, men det var därifrån vi kom, och då funderade vi på att vad skulle det kunna heta. Och på finska så finns det något som heter teknologiakasvatus. Det blev det finska lektionen för idag. Um, men, och det blir ungefär teknologifostran, om man översätter den. Men fostran... Mm funkar inte riktigt på svenska. Så då kom vi in på teknologibildning. Att det kunde vara då får man in liksom ja, det som jag sa att vi borde ha i en universitetsutbildning. <laughs> yep. Ja men då fixar vi det i en kurs bara och så säger vi mm. att det här är ett allmänbildande eh, kring det. Så då fick jag ju från den diskussionen fick jag massa med mig till att ja, men det, här kan jag ju, det här skulle vara jätteroligt att göra något forskningsmässigt på. Och detsamma händer alltid i andra vägen också. Mm. Så de två hattarna funkar jättebra. Procentuellt är det lätt att säga en sak, men i praktiken ser det ju väldigt olika utrovarende på. Men, men det, och, och båda ger ju frihet på något vis, för det har jag ju märkt att jag, jag, jag drivs av det att när det kommer en ny fråga så vill jag kunna hoppa på den direkt. Och det kan jag ju göra som företagare. Att då har jag ju möjlighet att ja, men, nu kollar vi det här i liten skala. Medan då om jag i forskarrollen kanske först behöver söka med eller få ett projekt och det blir liksom en. Det får mer tyngd, men fail fast mentaliteten får jag mer på på företagarsidan. Mm. Mm. Men då är det precis, det, det blir ju ganska tätt kopplat och det, då antar det mycket föreläsningar och, och så här ute på, på, på nu och, och annat typ av uppdrag. Eh, hur, hur, hur, hur, hur reser du mycket och så där också eller hur ser den biten ut? Jo, jag reser en hel del. Det blir, mm. det blir ganska många resor. Även mm. om en del händer så här som vi just. Seas nu också digitalt, mm. men en hel del mm. uh, resor också. Mm. Um, jag tänker på, um, på det här med AI som vi har pratat så mycket om. Uh, och um, Jag tappade bort min fråga här nu, <laughs> jag, får, jag får pausa på den lite, den kommer nog tillbaka här snart igen. Men, men är, är det någonting som vi inte har, har pratat om idag som du tänker, men det där måste vi ändå beröra, det är viktigt. Nej men jag tycker väl att vi har varit inne på ganska, ganska, många, ganska många saker sedan. Um... Det är kanske Det kanske är... ja. ja, det det är mycket många inom eh, skolvärlden som, som, som lyssnar på podden. Eh, du, och, och säkert jobbar ganska ute i verksamheten med de här frågorna dagligen. Har du några så här medskick liksom att hur, hur hur, ska man, om man inte, hur, hur ska, ska man närma sig de här nya teknikerna nu eh, med sina elever? Har du, har du några såna här konkreta liksom, exempel som du har sett att, oj vad de där gjorde det bra? Eh... Det första är väl kanske att faktiskt våga testa. Det var ju samma råd som också gick igen då när, när programmeringen kom in i läroplanen. Att, att faktiskt ta sig, ta sig tiden och våga testa. Man behöver ju inte lägga särskilt mycket tid på... Eller det tar inte särskilt mycket tid att komma in på AI och testa det. För det är bara att skapa ett konto på OpenAI och testa ChatGPT mm. eller gå in på My Journey och testa det. Uh, för jag tror att väldigt många, eller man pratar ju då om att ja, men alla pratar AI. Uh, och så är det nog, men sen tror jag ändå att det är ganska, en ganska stor del som inte har testat själv. Och det är ju först när man testar själv som man får en känsla för att oj, jaha det det här det klarar av. Att det är att man ser andras exempel. Um, det är ju inte samma sak som att man själv skriver in sin fråga och märker hur den börjar liksom skriva, skriva svaret. Så det tror jag absolut är något att har man inte testat än så absolut pröva på och se, se vad som händer och se vilka möjligheter det ger. Både för, från, ett, från ett elev och ett lärarperspektiv. Sen är det ju många som, som tar fram det i klassen tillsammans med eleverna och, och går in i en diskussion med chat GPT kring någonting. Um, det känns som att ChatGPT kanske är den enklaste, <laughs> enklaste ingången för att lyfta det här i, i klassen. Uh, och sen för en dialog med, med ChatGPT där då eleverna också får, får komma med input i prompten till exempel. Uh, och, och den vägen då på något vis öppna upp det också och visar som lärare att ja, men jag känner till det här. Och jag, jag, jag vet liksom vad som är möjligt och vad som inte är det för då kommer jag också föra en dialog kring. För det tror jag är väldigt centralt att man visar eleverna att jag vet att det här finns. Och att man kan ha ganska beroende på ålder förstås låg och mellanstadiet och det är det inte meningen att eleverna ska använda ChatGPT. Men att man där i den åldern där man tänker att ja, men nu finns en risk eller möjlighet, beroende på hur man ser på det, att eleverna faktiskt använder de här verktygen. Att man har klara riktlinjer och säger att ja, men, ni får använda på egen hand om ni vill på det här sättet. Men när vi har det och det, så förväntar jag mig att ni gör det på egen hand, till exempel. Men så att det. det klara rör, eller raka rör på det viset, att det, det finns en tydlighet i det. Det tror jag är viktigt, men också att se för egen del att vad kan jag göra med det här? För att man pratar mycket om, förutom AI-läskunnighet eller AI-literacy så pratar man också om AI-readiness och det har man ju pratat tidigare om framförallt inom andra organisationer. Men nu börjar man ju också se på det ur ett utbildningssammanhang, att vad, vad behöver vi så att säga, som organisation eller i min roll i den här kontexten. AI-readiness är liksom mer kontextspecifikt. Som, som förälder kan jag behöva en helt annan AI-readiness. Mm. Eller som företagare behöver jag en och som forskare något annat. Men vad behöver jag som utbildning? Vad behöver jag veta? Vad vill jag till exempel om man tänker på uppgifter? Det, det brukar vara en fråga jag ger många lärare att fundera på. Att, vad skulle du vilja? Vilka uppgifter skulle du gärna ge bort? För jag är helt säker på att det finns sådana uppgifter som man tar sig igenom varje dag och bara tänker, åh om jag skulle slippa det här. Kemaläggningen mm. kommer ofta som ett av de första förslagen mm. av någon konstig anledning. Mm. Mm. För då blir det ju väldigt tydligt på det viset att jo, men det här, det kan jag gärna bli av med. Jag kan mm. ge det till en sekreterare men vi vet alla, vi är råd med, med den typen av tjänster längre. De har liksom outsourcats tillbaka till dem som, eller vi får köta de uppdragen själva. Så varför inte då? Kunna ge det till en, en AI-lösning till exempel om den kan köta det på ett rättvist och, och så att säga etiskt rätt sätt. Mm. Och sen samtidigt också vilka saker vill du inte ge bort. Vilka sådana uppgifter, vilka uppgifterna som du vill hålla kvar. Och då är det ju alltid det mellanmänskliga som, som man då lyfter fram där. Och det visar ju på något vis det att jo, men det finns ju mycket att vinna på. Att använda de här tjänsterna. Men igen kommer vi in på det här med inklusion att vi behöver ju då ha de människorna med i så att säga pipelinen när vi diskuterar, när vi utvecklar, när vi köper in system framförallt så att AI-readinessen AI readiness som man eller att ai faktiskt då blir så bra som möjligt så att man kan använda verktyg på det sätt som man borde kunna i, i den kontexten och inte så att man, blir, man får något verktyg som är utvecklat för något annat och så ska man försöka mm. pressa in de, den egna verksamheten där. Mm. Och jag, jag tänker jag blev ju så positiv, jag hade ju Patricia som med här i ett tidigare mm. avsnitt och jag blev så, så glad då för att för jag tänker att alltså det finns ju en sån fantastisk kraft ute på skolorna med, med lärare som liksom är på bollen. Det, det, allting mm. behöver ju inte alltid komma uppifrån utan det finns ju väldigt många lärare som, som, som tar tag i det här såklart men där, det är väl också risken här nu att att... Det blir de, och där är väl skolans uppgift jätteviktig då att, att, att, att jämna ut spelplanen här för att alla elever får, får samma möjligheter för det är ju risken att vissa elever kommer att få, eh, få, få få testa på att använda de här verktygen väldigt, mm. väldigt mycket nu medan andra kanske inte ens kommer få höra talas om dem. Um, och, och jag tänker att där är det väl viktigt då med, Skolverket kom ut nu med en, en, en kortare skrift kring, kring AI och hur man ska tänka med de här verktygen. Jag länkar den här, här under också. Men ja, det, det, och där är det väl viktigt att vi alla på något sätt är, är med också och trycker på. Absolut, och det är ju det är på något vis det, det är ju en, en global utmaning eller en global möjlighet. Jag var i Hamburg på en AI literacy workshop i samband med, med Kai konferensen förra veckan och då var jag min del var i ett spår om K12 education. Där fanns också kring ett AI och lösningar, det är AI lösningar. Det var, liksom, det var väldigt intressant för allt, ju, allt handlade egentligen om samma sak. Och då i, i det spåret som jag var på när vi då hade en panel så visade det sig att vi alla var från USA, från Tyskland, Italien och, och så var jag där. Um, alla har ju samma utmaning. att vi har ja, men nu har vi det nya innehållet som borde in någonstans. Alla tänkte ja men det är lärarna som kommer, det kommer att landa på lärarna. Och sen hur gör vi det på ett så bra sätt som möjligt? Så det tänks väldigt mycket på det här på väldigt många mm. håll. Men sen gäller det att hur kan man få in det på ett så bra sätt som möjligt i skolan så att det faktiskt får den utjämnande effekten, att det blir så att mina, mina barn har liksom tröttnat på chatt varje gång jag säger det, så, så de så nej inte igen mamma. Ja, ja. Så vissa får ju det hemma, då behöver man kanske inte det utjämnande i skolan heller för att man man stöter på det hemma, man för de diskussionerna hemma. Mm. Uh, men för någon precis som du säger, någon som, all, som aldrig möter det i skolan och inte heller möter det hemma, så då har man ju en helt annan uh, plan att utgå ifrån jämfört med de som, som antingen då får det hemifrån eller i skolan. Mm. Så att, um, men, men man det, det är ju lite det här med hur mycket kan man sätta på, sätta på lärarna fortsättningsvis. För det, kommer ju ny, det är ju liksom nytt innehåll. Mm. Och nu, nu tänker jag att alla som lyssnar på podden har säkert varit inne och testat. Men, men, men ändå om man jämför med, som du sa, alla borde testa programmering. Liksom, så, som man kanske mm. sa då för, för, för tio år sedan. Något sånt där. Så den startsträckan är ju lite högre ändå. Alltså, visst det finns bra webbaserade verktyg som man kan använda för att komma igång. Men... Det känns som att trappsteget att faktiskt testa något av de här ai verktygen Det är så mycket lägre nu. Mm. Så, att, så att man bara, om man lyssnar och har med sig det. Att det är faktiskt inte, det är inte många minuters jobb. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Och, eh, när man väl testar så, så. Den stora risken är väl att man blir fast rent tidsmässigt. För det, det, jag, jag skulle ju önska att de här verktygen hade redan nu då. Sparat massa tid för mig och det gör de ju i, i situationen så ibland så sparar de tid men det är ju snarare som så att man, man hamnar ner i kaninhålet och försöker göra saker ännu mer ambitiöst än vad man tidigare kände att man hade tid att göra så tar det ändå tre gånger så lång tid i okay. slutändan. Förhoppningsvis blev väl resultatet bättre då kanske det är väl det man får. Ja, men det är kanske lite det jag tänker också. för att man, Just den här diskussionen som uppstod kring fusk i början, så då utgick man ifrån att ja, men vi män är lata vi Vi tar alltid den vägen där ribban är som lägst. Um, men samtidigt när jag lyssnar på dig, så, så känner jag också att ja, men, istället så hjälper det mig att höja ribban. Från vad jag hade tänkt göra annars. Ja, men, plötsligt kan jag höja ribban och ta mig över där den lite högre. Och, och så, just det här med att ja, men jag vill inte gå in på domedagsprofetierna och jag vill inte heller tro att eleverna enbart eller studenterna enbart skulle använda det för fusk. utan jag Kanske hellre då också se det att ja, men de som vill fuska så hittar alltid sätt att fuska. Men att man kanske istället då kan se det just som att ja, men det här är ett verktyg eller de här verktygen, de här stöden, nu är ju ChatGPT det bara ett, men liksom AI-lösningar som utvecklas för att faktiskt då kunna stödja i lärande till exempel. Kan göra så att vi kan höja ribban för allt fler. Så att allt fler kan ta sig över ribban där den är högre. Istället för att ja, helt enkelt inte då ha det stödet som behövs. För att kunna ta sig högre än det som man kanske känner sig framför. Så att inte bli utmanad. Inte få den hjälp som behövs. Mm. Det har varit jättetrevligt att prata med dig idag, Linda. Om man är nyfiken, mer nyfiken på dig, och vi kommer att lyssna på dig, och så Har du några, någon konferens eller någonting på gång där man kan eh, lyssna på dig eller någon social media vi kan styra in eh, folk till. Jo men absolut. Ja men konferenser har jag, <laughs> har jag många men de är väl mer eller mindre slutna kanske en del av de öppna. Mm. Uh, man hittar mig bäst på LinkedIn. Um, Facebook hade jag tidigare som, ja, men det var väldigt privat men nu har ju det också blivit väldigt <laughs> väldigt mm. mera jobbfokus där. Um, Twitter var jag tidigare på men det är jag inte längre så det, det behöver vi inte nämna. Men LinkedIn och, och Facebook de är nog bra. Och så mm. funkar ju också mejlen. Den funkar fortsatt um, Även om jag inte är världsbäst på att svara på mejl. Men den är inte, för jag kan uppleva mejlen är en sån här, det är nästan det första som får stå tillbaka lite, i, mm. för mig i alla fall, att det, det, den är svår tycker jag. Och det där hoppas jag verkligen att vi får in en assistent väldigt, väldigt snart som, som bara hjälper till, det borde vara en relativt lågt hängande frukt tänker jag, som kan hjälpa till att prioritera och liksom bara ge mig. Få, svara på den här frågan enkelt så här, nu och sen så författas det svar som går ut och sådär. Jag skulle verkligen vilja ha det. Det vet jag att Fredrik har pratat mycket med mycket om också. Ja, ja, men jag är precis inne på samma linje. Jag, skrev, jag är kolumnist i en lokal tidning här och det skrev... En av de tidigare som jag skrev så handlar just om att drömmen om mejlhjälparen inte, du vet Kalanka och Oppfinna-Jocke har sin medhjälpare så jag vill ha en mejlhjälpare som gör exakt det som du, som du beskriver för. Nej, mailen är det är ju jättebra ord för ja. Det, det ja. borde bli ett <laughs> nytt ord här snart kan jag tycka. Ja, jag tror ja. alla behöver en sån. Ja. Linda. Stort tack för att du besökte oss idag, jag hoppas att vi kanske får, får, vi får se i poddens historia om vi kan eller ta, ta en ny bekantskap längre fram här för att det kommer ju inte att sluta hända saker på de här ämnena, det kan vi nog slå fast. Så är det, tusen tack för att jag fick vara med, det var jättekul.